Uavhengig om du jobber med salg, marked, service eller prosjekt, er det viktig å ha god kontroll på dine kunder. Microsoft Dynamics CRM er løsningen for deg for å ha god oversikt over dine relasjoner. Vi leverer Microsoft Dynamics CRM raskere enn noen andre og kun på 24 timer. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat eller en demonstrasjon av Microsoft Dynamics CRM.